المرزاية رميكس بينا بس الهم مش راضي بينا استحملنا الدنيا كتير والحمل بقى علينا كتير خلينا عايش في غابه والدنيا دي كدابه بيت ما ابو جرجي وغني مزار قطعه طاوله ما فيهمش ادار قطعه طاوله ما فيهمش ادار بنت مش مظبوطه عماله بتاعت حرام عليك يا زمان طلع جبان من فينا طلع جبان الصحاب دي حياة أمور سحبت صاحب لفن المور سحبت صاحب تلكتاب صحب سحبت صاحب بدون حساب صحب صاحب يا ناس وثاني صحب صاحب وقال مني تعبنا من غادر الصحاب تعبنا والتعب الغلاب تعبنا دنيا ريحينا على فين وأدواتينا صحاب في رجاله صحاب منهم ملينا صحاب في رجاله صحابنا ضحكوا علينا زمان ما في الصحاب في غيابه الصحاب طلعت كدابه الصحاب طلعت كدابه عشان مصلحه فينا لو جلد بحراكي بينا اخدوا المصلحه بشطاره اخدوها كمان بتجاره اخدوها كمان بتجاره كلو شافتو العين كلو القلب حسو يا ترك انا حسو دي يا سببها